У дворі будинку на «Космонавтів-144» голова ОСББ Олександр Осіпов показує роздрукований проєкт капітального ремонту даху цієї дев'ятиповерхівки. В кінці 2018 року за розробку цієї проєктно-кошторисної документації жителі заплатили майже 90 тисяч гривень, збирали гроші власними силами. Планувався капітальний ремонт даху за рахунок співфінансування з Департаментом житлово-комунального господарства. «Жителі самотужки цю суму капітального ремонту, а це 2,5 мільйони гривень, не в змозі зібрати. Ми зібрали цільовими внесками 10%. Тобто це за програмою 10 на 90 гроші ці в нас є в нас на рахунку. І ми готові брати участь у співфінансуванні. Але на цей рік знов через недофінансування ми знов пролетіли». Капітального ремонту покрівлі жителі не пам'ятають від дня заселення. Будинку майже 40 років. А зараз хоч то чуть, чуть менше, бо ми своїми силами трошки підремонтували, що так дощ, що, бачите, вилва, це диван боляє е, е, е, е, е, е, е, е. Коридор, ванна заливало, тепер цвіте все, засвітає. І бачите, заливало ще ту Топить квартири 9-го поверху, ліфтові шахти, під'їзди. В департаменті житлово-комунального господарства ситуацію зі співфінансуванням цього будинку коментують так. На жаль, через недостатнє фінансування цієї статті, вони не увійшли в план робіт на 2020 рік, а на 2021 було ще більше потреби і ще менше фінансування. Тому, на жаль, ми їх включимо тільки в 2022 році в план капітальних ремонтів, спільного фінансування капітальних ремонтів. Вони вже включені, тобто вони вже є в цьому плані на 2022 рік. Цьогоріч із запланованих капремонтів на умовах співфінансування зробили третину з них. «На сьогоднішній день потреба була на 130 об'єктів на суму більше 90 мільйонів, а на жаль, от, наприклад, на 2021 рік було виділено ще 30 мільйонів на спільне фінансування саме житлових будинків». В департаменті розробляють новий порядок та поетапність подачі – документів, за якими визначатимуть черговість виконання таких ремонтів. Його в подальшому має затвердити виконавчий комітет міської ради. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.